تحت الارض هنا منبع الصلابه الصاروخ صاروخ ابني الكل يحاضم ومرفع للثن رضيت ولا ما رضيت راب اليمن لو تدخل تخطه اعرف انك انتهيت مستخرج لي راسنا اللي في وصلنا على المكس انا يمن معدل للجو هذا كلامي واللي يفكر بس يقرب اراضينا كان مذكر حنشوف الخص بتبيجينا نقرا الحادث هو على النار ابو يابن يا ابن ماما مدمرين الاشرار من عدو ادي كاس المر يتلذذ بالمذاق لم وصلت لعندي ما حيفيدك الرفاع خذ الحذر منا الف كيلومتر لنا يمكن يا صحبي اردك واحد صدر القلم وصل لعندو قال ارجو خلص الخبر كفايه عليهم يا امكو الفرق لازم ينكسر مجال الراب دعم فيها هرب اقلام مستعد اقلب حياتهم اقوى من الافراح هب ينبع من القدر هذا الفن العربي تتمرد اعلمك من جديد علم الادبي اغلب موازينهم على كيفي قطعت انا خلفوني بحده سيفي كلماتي تصيبك بمواد سامه ما يمشي معي انا اشكال النامة. هنا تندفخ رؤوس ما في اي رحمة داخل تعب لحم داب فينا قوه نطلب اكلتي خامله وكل اتمامك لو انتبتنا صار اسمي في ساحة مصر الزكاس لو انت كرهنوا بنفسي لو حتا شغلو شوفنا بالدعو اقدم في الحقيقين ارحملك حالة كم سيبك انتباعي كل معطي تروسي صاحي شوفوا نعدو وكلهم كانهم بدون، قوتي فيهم لو عددهم الزادو اذا مني تعدي علي يا دخلت هذا الفن عشان اخدم الرسالة، لكن في مكتم انا كثيرا زبالي عقل على طالب لو <تصفيق> من ما تنظح كليه ذا ذا ما ما هو التحقيق هو فقط تشبيه الخصيب مش عارف مشاعر دون عليك هذا من خبيث زيك اني واحد توقظ قطعناهم خمس ناس من تعدي نخز اللي نجيبهم يصيبهم شغل كتابي دايبهم لاني امامه ما يبكي اني مهيبهم